Bye bye Dakar. Sí sí muy bueno eh muy lindo Dakar. Dakar. Hola <risa> Dakar. Hola Dakar. Hola Dakar. Hola Dakar. De Bolivia Argentina Dakar excelente. <risa> Argentina je země nedefinovaných možností. Jede stovky kilometrů rovně a když se vám chce na velkou nebo na malou stranu, tak z ničeho nic najednou objevíte vlastovou kamarádku, kadibutku. Je. Yeah. Já zapomněl spáchat Protože jsme na Dakaru, tak jsme si našeho společníka, který se jmenuje Alan, tedy Volkswagen Tiguan 2 litr Highline, tak jsme si ho trošku otestovali. Vzali jsme si ho do terénu, lehce jsme zapadli, jeli jsme rychle, jeli jsme pomalu, doprava do lava. Zkrátka jsme si zatestovali tak, jak to správní chlapi mají udělat.